Lepo pozdravljeni. Noč čarovnici je tik pred vrati in danes imam za vas hudo idejo in sicer tole se imenuje kolač z lomljenih Tu notri se skriva sočen in svež red velvet kolač. Obdano je z čokoladno kremo in vse skupaj. Ukrasimo še s temi hrstljavimi kostmi. Tukajmo kar spačno. Moko presejemo, skupaj sodo bikarbono in soljo. Tok se veselim, bo zljiv, da sem čist pozabo dodati še dve žlicika kakava, Suhim se s In to je tudi fajn, da lepo prsejamo skozi se sedilo, da ne bo grudic. Potem bomo pa zmešali kefir, kis in pa še barvilo in to rdeče. V biskvit za rdeči, žamet, red velvet, kolač bomo dodali kefir. Kefir bo poskrbel zato, da bo biskvit potem, ko bo spečen, bolj sočen in dodal bo tudi malce svežine. V osnovi pa lahko uporabimo tudi pinjenec, če nimamo kefire, kar, kol imate pri roki. Kefir, kis in rdečo barvo zaživila premešamo. V skledu mešalnika stresemo maslo sobne temperature. Maslo sobne temperature pričnemo, mešati, stepati, tako da ga malce zrahljamo. Potem bomo dodali 180 g sladkorja, dve jajci in, ko se vse to poveže, še izmenično dodajemo suhe in mokre sestevine, ki smo jih prej pripravili. A, to je ta zvok K Kvaslo dodamo sladkorč in nadaljujemo z Zdaj pripravimo še dve jajci in jo prav tako dodamo k maslu in sladkorju. Suhe sestavine premešamo in jih dodamo v skledo mešalnika. Prilijemo še mokre sestavine in rahlo premešamo. Gledajte, kako čudovita masa za biskvit je nastala, mrahlo ordečkaste barve, tako zelo značilna za Red Velvet. Tukaj sem pripravil pekač, 12 x 20 cm, fino namaščen in pa še peki papir sem dal noter, da bomo lažje vse skupaj venozen. To predstavimo noter in bomo pekli pri 175 stupinjah Celzija. Ali pa 180. 170. Maso ulijemo v pekač In jo enakomerno razporedimo. Pečemo 30 do 35 minut pri 175 Med Medtem ko se kolač peče, pripravimo meringo. Z meringe bomo pa oblikovali take simpatične, mehne kosti in jih bomo pro tako potem posušili v pečici, kaj pečemo konec koncev le kolač zlomljenih kosti. Beljake ulijemo v mešalnikam, dodamo sladkor. aromom maslene vanilije in stepamo do čvrstih vrhov. Zemljete kosti oziroma meringo damo v desetno vrečko in jih naprizgamo v čim lepšo ali pa čem grša obliko kosti, kot jo zmorete. Na pekač, obložen s papirjem za peko, nabrizgamo kosti. To ne pečemo pri 100 do 105 stopinjah Celzija, ventilacijo vklopimo Peče se pa približno eno uro, vsaj eno uro pečte. Potem pa vgasnite pečico in pustite zadevo še notri, toliko časa, da se pečica ohladi in potem bojo kosti narejene. Kolač je pečen, aha, malo je In ga odložimo, ohladimo. Um, vmes pa, med tem, ko se zdaj se nam pečejo tehle naše krke kosti, gremo pripraviti še čokoladno kremo za obmaz tega kolača. Čokolado stopimo. Za čokoladni obliv bomo zmešali 200 g stoplene temne čokolade in... ...pej ...in 250 g kremnega sera. Kremni ser je fino, da se grejemo na sobno temperaturo, prednje jem mešati čokolado pa tudi ne, ne bo preveč vroča. Kremnemu seru primešamo stopljeno čokolado, Dodamo 70 gramov sladkorja v prahu in premešamo. Krima je zdaj pripravljena, da jo poskušam. Mmm, popolna, sveža, ne preveč idealno. Nekorate pa tudi malce manj sladkorja, kot smo ga mi če želite še manj sladko. Poskuste s potoma lahko mešate. Zdaj, jemo pa tole obmazati. Okolo en kolač obmažemo s kremo položimo pečene kosti iz merenge. Strašno, kaj ne? Dobr tek, vam želim.